Të ndërrua mishtë të dashu vlezër dhe motëra më kryshin ja ku të akonë përsinë në takimin tonë përdiqëm mesajji i unë gjithit të ditës. Një datën 21 të djetëtoj, kisha e në orthodoxë e në afronë ledëzëm nga unë gjithë si pas marru, kapitull 10, bargu 2, dhe në bargun 12. Ne do përqëndërë vetëm në dy vagjit e fundit të kapitullit të djetë, ku në thuhet edhe ajo e foto atyre. Kushe lët grone ti e të martohet me tjetër, bën i moralitet me të dhe gr Këto fjarë, Zotë i Kristi a tha në zëndësve të cilët ishë të shqetsuar për mërdanje të burit me grua. Uh, të ligjimu i si ju toleroi divorci, pra në qofë se një bur nuk dëshiron të më të ambante një grua, a i mund të lintë atë duke dhe një deklarat ndarjë, por, kjo nuk ishë të qëllimi i përndisë. Zotë i Kristi i tha atyri që donin të gasmoni, farisemve uh, në lidhje me divorcin, uh, tamë si u e bëri për shkak të ngurtësisë së menstruaj. Dhe në këtë fjalë që ne dëgjuam Zoti i Krisht është kundër divortit, si nga ana e burrit dhe nga ana e gruas. Pra, ne dimë që martesa është një institucion i krijuar nga Perëndia, jo thjesht nga instikti njerëzor, siç e shikojmë edhe çifti i parë, Adami dhe Eva, ku na thuhet të buri lënën dhe babën me gruan e vet e bëhet një mish. Dhe ky institucion i krijuar nga Perëndia shenjërohet po nga Perëndia në misterin e martesën e kishën të orthodokse. Vetëm një qift, i cili uh, shkon për para Zotit, bekuat dhe shëntërojnë nga Zotit në përmjet lutjes se klerikve, uh, të kishës orthodokse, atër e a i vërtet qëhet i martuar, dhe bashkjetese atyre pështë e bekuat. Shdo lidhjet tjetër, bashkjetese, pa marë, shëntërimin në misterën e martesës, është i moralitet ose kurë vëri. Uh, pra ndaj, duhet jemi të qartë, që martesa ësht që shendrojnë në kishën të unë orthodoxë. Dhe, atë që përëndia bashkojnë një rjumë o standaj, zoti është kundër divorcit, pra në divorci, pa vërsi se sot është bërë diqka normale dhe promovohës një zgjidhje optimale, është i patolerushëm nga përëndia. Zoti krisht e toleron divorcin vetëm në një ras, për shumë, të kun gjithi si pas Mateo, dhe nga thuët se divorcit toleroat vetëm në rasin e imoralitetit. P o në pojë themë se kur duke që i le gruan e vetë, përveç rrasit të kurëvëris, pra, dhe martohet me një tjetë, shkel kurorën, dhe a i që martohet me grunën e ndarë, shkel kurorën, pra, vetëm në këtë rrasë, zotin në kalën një klauzol, pra, për të toleruar divorcin, dhe divorcin nuk përë thjeshtë me një dëshirë personale, ose thjeshtë me një zgjidhje në bashkin, a divorcin në, në kishë mund të zgjidhë vetëm ose mund të uh, ushtrojë vetëm uh, uh, për shkopi, sepse vetëm për shkopi që, që është ikona e kërishtit, uh, është a i që e bekonë martes, por në raste të imoralitetit e zgjidh një martes. Kemi dhe rastet dhe të tjera në kishën tonë orthodokse, e para e Apostu Pavli a thot që divorsi mund bëhet kur kemi një braktisje nga partneri. Për shembull, përsëri uh, apostuli Pavli na thot uh, në letrën e tij drejtuar Korintasve, duke thënë: "Po nëse jo besimtari ndahet, le të ndahet. Në të tilla raste vëllezëri ose motra nuk janë më të lidhur, por perëndia na ka thënë paqe." Pra, kemi një rast ku uh, divorsi është i tolerueshëm, për shembull, kur kemi martesa mikse. Pra, uh, qifti uh, është martuar para se të beson dhe në krishtin, si që ishin martesat e para, në shegun e par, uh, kishtë martesa mikse në dëmjet pagan dhe krishterve. Uh, martesa lejoj, nuk prishej, uh, por uh, dhe, uh, si që të da posupave, shentëroj përshka këtë besimtajt, uh, a i shentëron të edhe atë paganin, por dhe fëmjet që të dinin për i kësaj martese, por në rast e kur uh, pagani i pabesi ateistit do të lërgoj, martesa mund të prishej. Uh, Ky rast lejohet edhe në kish, pra kur kemi një nga partnerët, ë, të cilët largohen pa dhënë ose njoftuar vendolljen e tyre për një periudhë kohore 3-vjeçare, atëre martesa mund të zgjidhet nga një episkop. Kemi edhe një rast tjetër kur ë personi bëhet i pamendaxhshëm, pra ka probleme psiqike dhe është i rrezikshëm për bashkordin ose bashkordin por se një raset të tila mund të zgjithet martesa, ose uh, personi e keqë trajtonë në uh, tjetrin, dhe, por në raset tila në konsult me qiftin, dhe kërësht e pa mundur një bashkjetes mund të zgjithet martesa. Por gjithë mund, uh, kisha, duke bajtur si basamet në simet e Zotit Kërisht, atë që përëndia qështë, bashkoj njëri më së ndaj, është kunder divorcit. Prandaj, të dashu më kryshtin, martesa nuk është një shëtitje në park, nuk është tjeshtë një relaks, martesa është një kryç, që duhet të ngrem dhe të qëjmë dhe në fund, prandaj dhe kush martohet dhe kishën tonë orthodokse, a i kurëzohet me ndere lavdi, dhe kurorat, kanë dy kuptime, e mbretin dhe mbretërishën në mbretërin e ri që po kryot, por dhe të kurorat e martirve, sepse eh uh, burri dhe gruaja duhet patjetër ta pinë kubën e gzimit dhe i dërimit deri në fund dhe ata që do durojnë deri në fund do ta mbajnë martesën të pastër deri në fund do të jenë të ndëshëm deri në fund uh, me njëri-tjetrin dhe besnik perëndia do t'i kurzojë me derë lavdi në në mbërtrin e xive dhe martesa në kishën ton ortodokse është e përjetshme ajo fillon në këtë jetë dhe vazhdon në përjetësi çë do të thotë edhe çifti në uh, jetën e përjetshme duhet të jetë bash kuptoj nuk do kët atë lidhje fizike se që ka tu, por e, si ty persona të martuar, njërë tjetit dojë në të përjeqë. Pra ndaj të dashu më kërështin, shentërojnë një martesën në të jet, si pas misteret e kishësor në rthodokse, dhe ajo të mbetet përjet në jet jetve, e, në e, pran përëndis dhe pran njërë tjetit. Mendoj që këtu të byllim edhe takimi për sot, për takuar në takimi në ashë. Dere atere, miru pafshim.